Пропоную вам переглянути моє інтерв'ю з головою митного та податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетьманцевим. Це вже наше традиційне річне інтерв'ю, в якому ми підбиваємо підсумки року, а також обговорюємо плани на наступний рік. Цього року говорили на болючі теми податкового резидентства, автоматичного обміну податковою інформацією, КІК, також обговорили пільги для бізнесу і плани роботи на наступний рік. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця для того, щоб бути в курсі тенденцій на наступний рік. Окей, okay. для початку хотілося б почати обговорити фінансовий моніторинг в кейсі з податковою амністією. тобто поєднати фінансовий моніторинг банків, податкову амністію і навіть згодом часткову угоду CRS про обмін автоматично-податкової інформації, яка нібито має запрацювати в наступному році. І, зокрема, хотів би розглянути перший кейс. У нас є фінансовий моніторинг. У нас є контекст податкової амністії, чи є якісь кейси, коли внаслідок фінансового моніторингу банк виявляє якусь конкретну особу яка не сплатила податки за свої обороти і притягнуто її до відповідальності стосовно жодного такого кейсу немає в, в процесі податкової амністії мається на увазі е, ну, немає коли вона ще триває тобто умовно коли вона завершиться можливо такі кейси будуть коли людей які Скажемо так, роблять покупки не по статках, проводять ці обороти через банк? Дивіться, ні, ми неодноразово давали, давали консультації про це, там ніяких наслідків не повинно бути. Не повинно, тобто... не буде ніяких наслідків. Давайте я чітко скажу, ніяких наслідків для людей, які скористалися правом оподаткового місцю, не буде. А, а ті, що не скористалися? Ну, будемо дивитись, які будуть прийняті закони після війни. Ви знаєте, що у нас в законі про податкову амністію було чітке доручення Кабінету міністрів так, розробити непрямі методи податкового контролю. Цього закону ми ще не бачили в Верховній Раді, але я не виключаю, що після війни він з'явиться. Але точно, точно не у війну, точно, точно не у перехідний період, там, можливо, буде надзвичайний стан. Тобто, з'явиться вже тоді, коли буде... Ну, Будуть для цього підстави в країні і ми будемо там, бачити, що це, є, що, що, що це є можливим. По суті фіксуємо на тому, що непрямі методи податкового контролю можливі, коли ситуація в країні буде відповідати ну, таким можливостям. Тепер стосовно угоди е, CRS, так е, планується, що з 1 липня 2023 року в тому числі е, Україна має фінально вже приєднатися до угоди СРС і буде обмінюватися е, автоматичною податковою інформацією. Так, да, я думаю, що навіть раніше спробуємо, але uh -huh. ну, є такі, є такі зобов'язання у нас перед міжнародним валютним фондом. Окей, okay. обговоримо тоді це в контексті українців, які мають рахунки в, рахунках, в банках за кордоном. Е, і також які відкривають якісь там підприємства зв'язку з правилами кік за кордоном. Ну, наприклад, кейс один Давайте Це різні речі. Давайте їх давайте їх розділимо. Бо одно одна річ це те, що вони мають рахунки. А інша річ, те, що вони мають кіки. Це ну трошки давайте по кікі, окремо поступово. Давайте почнемо з варіанту першого, наприклад, умовний. Переселенець, умовний біженець, чи особа по тимчасовому захисту має рахунок за кордоном і там має певний грошовий оброк. Получається, Україна буде знати про цей рахунок і буде розуміти, які кошти є в цієї людини згідно огоди. Сірес правильно давайте так по-перше, ми отримаємо інформацію про відкритих рахунках по відкритих рахунках по резидентах України. Це дуже важливо у резидентах України. Якщо залишок на таких рахунках в одному банку буде перевищувати 1 мільйон євро. Дивіться, давайте, давайте ще раз, ще завершимо. Дуже важливо розуміти, що мова йде про резидентів України, податкових резидентів України. Ви знаєте, що у нас є в податковому кодексі визначення резидентів, вона достатньо таке ґрунтовне і чітке, там застосовується каскадний принцип, де є постійне місце проживання у людини, або де є центр життєвих інтересів, або де вона перебуває 183 дні на рік. Тому, якщо мова йде про біженців, які навіть мають такі кошти на рахунках, але полишили державу нашу в... на початку війни, угу. то для цілої оподаткування навіть у 2022 році вони вже не будуть розглядатися як податкові резиденти України. І, і ще одна важлива дуже річ так: ми будемо знати от про, про ці рахунки. Ми будемо знати про це, але, але це не означає абсолютно автоматичних якихось доморахувань чи чогось іншого. Це означає те, що ця інформація буде проаналізована на предмет резидентності, на предмет е, в співвідношення з доходами відповідної відповідної особи, і за цією інформацією будуть зроблені відповідні висновки. Угу. Зрозуміло. Ви згадали про принцип каскадності. Якщо можна, тут би хотілося ще декілька деталей. Зокрема, ці деталі стосуються того, що спочатку ми маємо питання, там, умовно, центру економічних інтересів, питання 183 днів. Ні, дивіться, ну, ви можете відкрити, я зараз не пам'ятаю пункт, мені здається, 14.1.214, з е, податкового кодексу, де... Чітко визначені ці принципи. Якщо не спрацьовує перший, то вмикається інший. Перший принцип – це, взагалі, місце проживання. Якщо людина має місце проживання в Україні і за кордоном, то тоді постійне місце проживання. Якщо людина має постійне місце проживання в Україні і за кордоном, тоді центр життєвих інтересів, тобто місце, з якої людини є більш ґрунтовні зв'язки, це мається на увазі робота, мається на увазі сім'я. Якщо неможливо визначити цей критерій, то просто 183 дні. Якщо неможливо визначити цей критерій, то громадянство. Якщо у особи є, якщо у особи є подвійне чи потрійне громадянство, то вона для цілої оподаткування, тільки для цілої оподаткування, вважається резидентом податковим України без права на залік податків, які сплачені за кордоном. Ну, це я вам практично дослівно переказав норму Так, і якраз в межах цього контексту хочеться уточнити, якщо, наприклад, особа проживає 183 дні за кордоном, тобто більше, ніж там півроку в Україні, але все одно має українське громадянство. Ні, дивіться, ще раз ще раз от ми з вами не повинні плутати принцип податкового резидентства і громадянства. Громадянство просто використовується як один критерій, один з критеріїв, якщо інші критерії не спрацьовують. Якщо ми не можемо з якихось причин визначити, як людина, ну це власне важко уявити, що ми там от перераховали мною критерії, жоден не спрацював, і ми вийшли на громадянство врешті-решт. Але якщо дійсно таке буде, якщо там не ну, ну, немає відмітків в паспорті, чи немає чогось іншого, то так дійсно буде сприйматися сприйматися громадянство людини і для визначення її резидентного статусу. Тобто, якщо є там в паспорті, де пише, що понад 183 дні особи немає в країні, то да, це питання знято за ним. Зрозуміло. Супер. Багатьом українцям це буде корисно в контексті розуміння того, чи є вони все ж таки резидентами, чи не є Протягом року, так? Да? Протягом року. Так, це в межах календарного року ми говоримо. А, давайте тепер е, тоді, можливо, е, пересунемося до е, Кік е, і розглянемо кейс, коли українець відкрив ФОП в Польщі, або ж відкрив юридичну особу в Польщі, чи в будь-якій країні ЄС. У нас є правила Кік, які встановлюють досить серйозні штрафні санкції за те, що українці не повідомляють про кік, а також українці не подають звітність за оборот своєї компанії, за дивіденти від компанії, за нерозпроділений прибуток цієї компанії, яку вони мають за кордоном. І тут хотілося б розглянути детальніше ці кейси, тому що ну, дійсно багато, я думаю, в цьому році українців по тій чи іншій причині відкривали такі компанії і, скоріш за все, не були свідомі про подання таких повідомлень. І Можливо, навіть багато хто не знає про те, що треба до кінці року подавати звіт за таке компанії. Вже це перший це раз подається ну, за По-перше, -по по звіт по Кікам подається у 2024 році, у 2024 році подається перший. Тому не треба подавати е, на сьогодні. Е, якщо говорити про ФОПів – ні. Взагалі вони не мають відношення до Кіків аж ніякого. Повідомлення і звідки Просто... за ФОПів не подаються ті, що не мають статусу Ні, люди, це і... взагалі не Кіків. Це не Кіків. Це, цей інститут не регулює взагалі ФОПів. Ні в Україні, ні за кордоном взагалі це не регулює. Тобто вони, вони не підпадають під Кіків. Якщо говорити про контрольовані іноземні кампанії, так дійсно людина повинна подати звіт про те, що вони у них є якщо людина є податковим резидентом України. Знову ж таки, тобто якщо людина є податковим резидентом. Повертаємося до попереднього питання, 183 дні. Якщо є людина податковим резидентом України, вона повинна розкритися, вона повинна подати, що у, не, у неї є ця компанія. Але, Але не сплачувати років. податки. Сплачуються, сплачуються податки лише, по-перше, з доходу від 2 мільйонів євро. Mm -hmm. А, а друге, друга умова – це те, що... Контрольована іноземна компанія, яка сплачує, чи власник якої сплачує податки в Україні, повинна мати пасивні доходи. Це Я пасивні так. доходи. Тобто це доходи від оренди, це доходи від відсотків на депозитах в банку, це доходи від дивіденди, наприклад. Пасивні доходи. Якщо, якщо компанія займається активною діяльністю, а ми з вами говоримо про те, що якщо людина там поїхала той ну, переселенець поїхав в іншу країну і займається активною бізнес-діяльністю, mm -hmm. то це не предмет взагалі е, оподаткування. Тобто активний бізнес будь-який, це може бути послуги, може бути торгівля, може виробництво бути, будь-який активний бізнес не, є, е, не породжує обов'язок сплачувати податки за кіплі. Навіть при обороті понад 2 млн євро. Так, да, буде, оборот. Зрозуміло. Давайте тоді ще повернемося е, кроком назад від е, активного бізнесу до активної роботи і візьмемо кейс, коли особа просто працює за кордоном. Тобто умовно влаштувалась на роботу в Польщі, Німеччині чи будь-якій країні Європи чи будь-якій іншій да. країні за кордоном, але теж має тимчасовий захист і в зв'язку з цим проживає понад 183 дні поза Україною. Чи потрібно їй буде сплатити податок, ну, так, на закордонний дохід, на зарплату, враховуючи правила подвійного оподаткування там з будь-якою країною Європи і Україною. Мається на увазі просто Але людина з ринком не оформлен, так. не оформлен. Так, це якщо просто противне. Якщо людина, якщо людина, якщо е, людина їде за кордон, отримує там дохід, проживає за кордоном більше ніж 183 дні, ось, має там відповідне постійне місце проживання, вона не є резидентом України, відповідно, ми не можемо претендувати на їду, угу. Тобто з зарплати, якщо ми проживаємо понад 183 дні, Поза Україною Україна не претендує на ці доходи Зарплати, я не знаю, там щось вона продала з присадивної ділянки Ну будь-які доходи ми не претендуємо на них okay. Але якщо, наприклад, ну, це більш поширена ситуація Коли людина отримує зарплату з України Але є резидентом Польщі, наприклад uh -huh. да? От, Я працюю на певному підприємстві Поїхав в Польщу, проживаю в Польщі віддалено, віддалено я щось там роблю угу. е і отримую за це заробітну плату з підприємства в Україні. Ну тоді українське підприємство – податковий агент. Так, да. і тоді українське підприємство утримує цей, податок, утримує цей податок, а людина має право на зарахування цього податку, який отриманий в Україні, в Республіки Польщі, ну, в будь-якій країні, з якої у нас є договір про угу. уникнення подвійного податкування. Тобто вона… Повинна подати декларацію, що вона отримала цей дохід в Україні, подати е, довідку, що вона сплатила е, з цих грошей е, податок, і тоді mm -hmm. в Польщі в неї будуть брати різницю між ставкою податку польською і ставкою податку українською. Різницю mm -hmm. тільки брати. А якщо вона менша, то, відповідно, взагалі нічого брати не буде. Добре, а якщо ми в цей самий кейс, коли Україна... Коли людина має зв'язок з Україною, але не в контексті роботи, що вона влаштована в податкового агента, а в контексті того, що вона ФОП. ФОП вона де? ФОП в Україні. ФОП тобто вона, Україні. вона була вона зареєстрована була фізичною особою-підприємцем, і вона поїхала за кордон, так. не закрила ФОПа. Ні. Платить податки в Україну, здає декларації в Україну, працює і отримує гроші на банківський рахунок в Україні, але живе там Польща, Чехія, Німеччина неможливо країни Європи для цілої оподаткування в Україні. Якщо ви реєструєтесь фізичною особою підприємцем, ви вже вважаєтесь резидентом uh -huh. податковим резидентом України. Тому власне ті податки, які вона сплачує в Україні, вона повинна бути сплачувати. І ще тут дуже важливо мати дуже важливо на увазі, взагалі закрити ФОП, ви знаєте, зараз можна віддалено за два дні, так тобто так. Ніяких, ніяких проблем з цим нема. Але якщо ти ФОП не закрив, поїхав і не за там стільки періоду часу, не захотів його закрити, то Є ще у нас не тільки єдиний податок, який повинен сплачувати ФОК, наприклад. Да? Є ще у нас ну, ЄСВ, наприклад. ЄСВ. ЄСВ сплачується незалежно взагалі від резидентного статусу. Тобто ти можеш mm -hmm. бути навіть нерезидентом, можеш бути нерезидентом. А, і тоді ти отримаєш право на залік єдиного податку, який ти сплатив в Україні. Але якщо ти сплачуєш ЄСВ, ти просто сплачуєш ЄСВ. Але ну, у нас є пільги по ЄСВ для ФОК. Що? А Що? У нас є Щ – Пільги є по ЄСВ? – Є, є, так. – Давайте тоді від закордонного повернемося до українського, до реалії українського бізнесу. І е, якщо дозволите, почнемо із блокування податкових накладних. – Це досить питання болюче. Давайте. З вересня місяця і потепер фактично відбувається досить велика кількість блокувань, тобто, скажімо так, припав певний пік по блокуванням податкових накладних. З чим ви взагалі можете пов'язати, що от саме зараз стався пік і тому е, Ну, велика проблема, скажімо так, для бізнесу, з цим боротися. Чому, чому такий пік стався? Дивіться, ну, він не стається просто так, пік. Це ж математика і це програмне забезпечення. Була прийнята постанова Кабінету міністрів про внесення змін до постанови 1265, яка регулює ці питання, і введені нові алгоритми. Блокування податкових накладних Вони обґрунтовані ці, ці алгоритми, безперечно. Мінфін їх розрахував, подав відповідно Мінфін. Але, ну, напевно, якщо б там, вирішувати це питання так більш широко і більш дискусійно, то, напевно, можна було б в інший час прийняти це рішення. Але воно вже прийнято. Воно було прийнято 12 жовтня. І дійсно, я з вами абсолютно погоджуюся, кількість податкових накладних заблокованих зросла вдвічі. З 0,8% ми мали статистику в листопаді до, до, до 1,63%. Всіх, всіх податкових накладних, які взагалі були заблоковані. Дійсно, да, проблема в тому, що попадати стали в блокування підприємства, які раніше не блокувались взагалі ніколи. Ну, мені дзвонили люди, які з 17-го року жодного, взагалі не знали, що таке блокування. В них не було абсолютно жодної, жодного розуміння, що з цим робити. Був певний шок. Бо вони працювали, працювали, працювали, а тут вони заблоковані. Тобто uh -huh. ще це питання було недопрацьоване комунікаційно. Тому ми е, підключилися до цього питання одразу, як ми виявили цю проблему. Ми провели ну, достатньо велику кількість зустрічей з бізнесом. Uh -huh. зустрічі. зустрічей. Хочу, хочу відмітити податкову, яка вперше, напевно, за свою історію, почала обзванювати підприємства за власною ініціативою, ті, які були заблоковані податкові накладні, і пояснювати покроково, що треба робити, тобто супроводжувати подання там, чи, там, цих е, е, таблиць, чи е, пояснень відповідних для розблокування, е, тобто всіяко, е, ну скажімо так, супроводжувати цей процес. На сьогодні в грудні ми бачимо вже повернення до вересневих цифр, по блокуванню податкових наглей, тобто ця вже криза, вона залишилася в минулому, але, але вона, це загострення, воно дало нам привід, підстави для того, аби ми зробили ревізію взагалі системи СМК uh -huh. прийшли до деяких висновків, які сьогодні, сьогодні у нас п'ятниця, вони повинні бути вже на Кабміні, прийняті в якості постанови про внесення змін до 1165. Про, про що ми прийшли, про що ми виявили? Ну, наприклад, навіщо блокувати податкові накладні е, на 100 гривень? Ага. Ну, от у нас це питання ну, виникло одним з найперших. За, за рахунок чого вал такий? За рахунок того, що е, блокуються дрібні податкові накладні? Ну, е, я питав е, е, е, Мінфін, е, дивіться, навіть якщо там ну, дуже ну, чорний МДС, ПДВ. Тобто навіть там, що ну, взагалі таке-таке-таке, що яка різниця? Ніякого фіскального ефекту для держави немає, якщо навіть ця податкова накладна дрібна, вона пройде. Жодної проблеми в цьому, в цьому немає. Тобто встановлюється мінімальний поріг неблокування? Так, да, зараз, зараз ми встановлюємо 5 тисяч гривень, мінімальний поріг для блокування податкових накладних, вони не будуть блокуватися. 5 тисяч гривень, і якщо таких податкових накладних протягом... Місяця було не більше, ніж на 500 тисяч. Uh -huh. Саме таких. Тобто не загалом, не великих і маленьких, а саме от, от на таких дрібних податкових нападних. Тобто, щоб виділити ознаки дроблення? Так, да, щоб, не, було, щоб не, не дробили спеціально це. Друге. Величезна проблема бізнесу. Я, до речі, про це давно говорю вже, і ми говорили про це в, в вересні. Знову ж таки, з податковою говорили. І податкову видали навіть лист свій, якраз перед цим, в жовтні про те, що люди не розуміють підстави відмови в розблокуванні податкових накладних, перше, і люди не розуміють підстави для, те, для того, що їх віднесли в ризику. Вони роблять посилання на там, пункт 8, 7 чи якісь інші постанови, і, е, е, а людина не розуміє. Взагалі, е, ну, і, і, і це не справа людини розбиратися і не справа людини визначати, а де ж вона помилилася, якщо вона помилилася. Відсутня деталізація. Так, да, тому наша принципова позиція була і підтримав нас Мінфін, підтримала податково в тому, що ми повинні мотивувати рішення. При цьому не просто мотивувати з посиланням на, якусь, на якийсь пункт, а визначати конкретні факти, Обставини, які стали підставою для таких висновків, наприклад, uh -huh. ти мав відношення з підприємством таким-то конкретним підприємством, яке фізично не мало того товару, який воно тобі продало, ну просто немало. І це буде вже... вказано тепер, Так, да, да. ми бачимо всю весь ланцюг. Бачимо, і ну чому ж відбуваються такі такі обставини, тому що підприємство придбає банани, з бананом робить не знаю, там, металеві, вироби, металеві вироби і металеві вироби продає мені. Да? І тут я попадаю в ризико. Я не розумію, а чому в ризико, бо ці металеві вироби, можливо, і були, але мені треба довести, що вони були, мені треба подати документи. Наприклад, ну, от був кейс такий у нас, підприємство, будівельне підприємство, у такої чорної фірми, закупила, яка взагалі не сплачувала ПДВ, перекривалася там чим завгодно, харчовими товарами, чим тільки не перекривалася, закупила вікна, вікна закупила. Але вікна ці стоять, їх можна, ну, тобто вона вже об'єкт об здала, їх пощупати можна. Да. І безперечно, що навіть фіктивне підприємство може здійснити реальну операцію. Це ж, також так. також можна і тоді, і, і коли ти доводиш, що в тебе ці вікна стоять, то дійсно тебе, тебе прибирають з ризикових і все питання до тебе відпадає в цьому в принципі і сенсу цієї всієї системи. Якщо ти не можеш довести, що в тебе є ці вікна, або вони в тебе на складі, і ти не можеш провести інвентаризацію на складі, ну то в тебе нема цього подавати. Тоді, будь ласка, доплати грошей в бюджет, коли я е, раніше отримував рішення про віднесення в ризикові, я не розумів, в чому річ і, і в мене починалася довга переписка з податковою, а податкова у нас же теж різна, особливо в регіонах. Є регіони, які просто... Ну, у нас також ще один кейс, бо я просто дуже е -е, спілкуюся е -е, так, щільно з е -е, бізнесом, вони мені на, -на телефон дзвонять е -е, часто. Mm. Так от, 10 накладних, 4 пройшли, 6 заблоковано. Mm, це досить типова ситуація. Однакова фірма, однаковий контрагент, різні суми. Але операція, ну, операція одна та сама. Чому? І він не може допроситися, чому, дійшовши до, центрального, до центральної податкової. Він отримує відписки. Подайте документи. Які документи? Ну, як подати? Ну, тобто, і, і у людини виникає, виникає питання взагалі в несправедливості цієї системи. Абсолютно справедливо виникає питання. Тому, по-перше, мотиваційна частина повинна вирішити оці проблеми. Друге, що вона створює для взагалі цих податкових відносин? Ви коли оскаржуєте рішення про віднесення вас у ризикові, ви його оскаржуєте в межах тієї підстави, яка визначена в рішенні. Тобто у податкової нема того маневру, який є зараз. Бо у них зараз пункт 8 написаний, контакт з Ризаковим. Незрозуміло, до речі, з яким ризиковим. І вони можуть по ходу ну, цієї процесу, судового процесу чи процесу в апеляції, вони можуть змінювати покази і маневрувати відповідно. Але у нас вже нема мети маневрувати, у нас нема мети там ну, для людини створити проблему. У нас є мета покарати шахрая а нормальній людині, щоб це ну, просто було, було працювати. І тому uh -huh. зараз, о, після того, як вони сьогодні проголосують на Кабміні, я думаю, що це відбудеться, е, так от е, якщо ця конкретна підстава не підтверджується, все, це є безсумнівним е, підставою для того, аби скасувати відповідне рішення. І це дуже важливо, мені здається, що це взагалі повинно перевернути відносини між платником податків і, і податковою. Окей, тобто найближчим часом ми ці зміни очікуємо, і вони мають почати працювати. Так, да, крім більш... цього, там є, є, є, є достатньо, достатньо велика кількість е, е, технічних таких, більше технічних змін, е, велика кількість платників, які очікують їх, і, і, і система буде покращена. Тому я прогнозую, що вже в січні буде відсоток блокування набагато менше, навіть за, за вересневі, за вересневі цих. Будемо тоді слідкувати за статистикою і сподіватися, що дійсно так буде, бо знову ж таки перша реакція бізнесу, яка виникла внаслідок блокування, податкових накладних це, е, ну, прохання відмінити під час воєнного стану, е, оце блокування-розблокування, тому що це дійсно займає ну, багато роботи бухгалтера. Я так розумію, що е, повністю скасовувати блокування податкових накладних не ні. Ми не будемо, це злочин військовий час, бо ви розумієте, що, е, ну, от у нас цього року цього року за 11 місяців плюс 56 мільярдів ПДВ це сальдо, це з урахуванням відшкодування. І збір більший, тобто без зарахування відшкодування, збір сам по собі більший. Так от 56 мільярдів з урахуванням того, що ну, ми очікуємо е, падіння ВВП по цьому року, 35%. А, і до того, що, згадайте, будь ласка, ПДВ на паливо ми зменшили, ми ввели 2% податок, малих ми звільнили взагалі. Тобто ми з одного боку, ну це взагалі не характерно для жодної воюючої країни, прийняття таких рішень, але ми їх прийняли абсолютно свідомо, аби бізнес працював. Так от, незважаючи на це, просто припинення цих схем призвело до е, таких е, е, наслідків, на таких великих грошей, які на сьогодні у нас є зброєю, бо кожна копійка, вона ж йде на арію. Тому ми точно... Не будемо скасовувати систему, але з іншого боку ми точно зробимо її, і це вже ну, знаходиться безпосередньо все, сам етап виконання під нашим комітетським контролем, ми зробимо її ну, з людським обличчям. Окей. Okay. Це насправді приємно чути, сподіваємося, що дійсно буде все максимально в цю сторону рухатися, тому що дійсно бізнес очікує. Ви під час своєї відповіді згадували м, пільги, так? зокрема, єдиний податок 2%. Я так розумію, що найближчим часом кінець єдиному податку 2% так? Що його ви, вже ви, не ви. буде. З 1 липня 2023 року, Тобто, це вже можна сказати так, напівофіційний анонс, що його вже не буде, бо проекту ще закону немає, але, е, ну так, Меморандум з МВФ є. Угу. І меморандум, меморандум це визначена да? дата, да, і ми, в принципі, погоджуємося, бо цей податок, він відіграв свою роль, він вивів зацеплення економіку, яка була в ньому в березні місяці, в квітні. І, угу. власне, власне, ну... Окей. А ми... разом ми... з 2% також у нас є пільга по ЄСВ для фізичних осіб-підприємців і пільга по єдиному податку для перших, других груп. Її теж з 1 липня планується скасувати. Дивіться, року, ну, я раз, думаю, що... я думаю, моя особиста позиція, моя особиста позиція, е, полягає в тому, щоб залишити ці пільги до кінця військового стану. Бо мова mm -hmm. йде про не такі, м, дивіться, з, з іншого боку, з іншого боку, дійсно наші партнери е, наголошують на тому, щоб ми їх скасували, і навіть е, для найголовніше, екінки найголовніше екінки. Да, про це про це йдеться також в перемовинах, uh -huh. а з іншого боку, е, і скасували, хоч хочуть, щоб ми скасували ці пільги, також органи місцевого самовидому, які, які uh -huh. б але але чому я проти по перше, по перше, ми бачимо по першій другій групі зростання податку незважаючи на війну і тут я хочу подякувати нашим малим, малому нашому бізнесу що ну дивіться коли тебе звільняють від податку а ти сплачуєш навіть більше ну це безперечно дуже громадянська дуже патріотична позиція і мені здається що ну це, це потрібно всіяко всіяко вітати з іншого боку, з іншого боку, ми розуміємо з вами, що місцеві бюджети на сьогодні не є ну як так висловитися, щоб не понесли потім зміни. Не звинуватили мене в <свист> <свист> революційних висловах, але ну, вони багато вони набагато більше координуються з державним бюджетом, скажімо так, ніж це було <свист> до війни. Обмінює То їх самостійно потреби. <свист> Їх самостійність, вона е, досить так е, обмежена військові часи. Тому е, ми, там, де необхідно, ми датуємо, і, власне, це єдиний більш-менш єдиний кошик. Тому, тому про говорити про якісь самостійні такі джерела надходження в цей час, ну напевно, напевно, можна, але е, не дуже. Окей, давайте тоді ще, якщо говоримо про податкові пільги, то згадаємо все ж таки відому систему 10-10-10. Звичайно, що є напевно, що і плюси, і мінуси в цій системі. Не будемо задівати якихось політичних моментів з цим, тому що це для нас не так має значення. Говоримо чисто практичні моменти, бо все ж таки, ну, від того, що податок менший, є. Скажемо так, фізичне відчуття, що ну, менший податок, його простіше заплатити, ніж щось там так? Тобто однозначно є плюси. І питання ключове до вас. Які ви бачите, напевно, основні мінуси цього, що принесе Україні бізнесу? І, і все ж таки, можливо, ви теж бачили би якісь плюси в зменшенні податку. Можливо, це би принесло якийсь плюс. Не, не, не бачу можливості просто обговорити, обговорювати цю ідею. На рівні ну, фахової дискусії, мені здається, от з цього, що відбувається, що крім піарної складової за цією ідеєю нічого не стоїть. Ми бачили якусь презентацію, де е, немає розрахунків жодних, тобто, ті, а ті, які є, вони абсолютно не витримують жодної критики. І найголовніше, її певні посадові особи в нашій команді лобіюють. Посадові особи, які мають в своїх повноваженнях можливість внести відповідний законопроект до Верховної Ради. Де він? Де він? Я мовчу про те, що ця реформа чомусь називається антикорупційна, а її обличчям, ну, після того, як певних одіозних експертів відсторонили, обрали володаря антипремії «Затячінового лобізм. Я там ну, не говорю про те, що обґрунтування, під цю реформу вони є абсолютно маніпулятивними. Ну, наприклад, згадуються, згадуються приклади якихось країн, де менший податок на прибуток, ніж у нас. До речі, ми не проти зменшити ставку на податок на прибуток. Це можна е, говорити бо, і це можна обговорювати. Але чомусь не згадується, що в цих країнах ставка ПДВ вища, ніж у нас, ну, наприклад, Угорщина. Чомусь згадується, що податок на доходи є в якихось країнах меншим, ніж наш, а не згадується, що ЄСВ ставка ЄСВ вища, ніж у нас. І, в принципі, він там є, а не так, як пропонується його взагалі скасувати. Це абсолютно без звути. То тобто є балансування? Менше одне? Більше? Ні, інші. ні. Немає взагалі нічого. Ну, немає, немає предмету для фахової дискусії. Розумієте? Тобто є певні факти, які висмикнуті, які використовуються. Тому я кажу, що це піар. Тому я, я не бачу. Я, ви не, не сприймайте мене як якогось там збочинця, який хоче підвищувати податки і не, не хоче їх знижувати. Я дуже люблю знижувати податки, я ж нормальна людина. Це робити легко і приємно. Питання, по-перше, у відповідальності, у відповідальності, яка повинна бути у будь-якої посадової особи. Якщо вона посадова особа, якщо вона дбає про всю країну, а не тільки про свій політичний рейтинг, намагаючись зайняти ту чи іншу посаду. Тому я вважаю, що повинні, якщо люди хочуть це е, е, просувати, то ми повинні зі шпальт газет перейти в площину юридичних актів. Законопроект. Вноситься законопроект, під нього є пояснювальна записка, де детально обґрунтовуються компенсатори, вноситься, законопроект, чи в цьому ж самому законопроекті, вносяться компенсатори. Конкретні зміни, там підвищення ставок, якихось вони пропонують, там на чутю, на, на щось ще е, на ренту народу? Ну я, я не буду це коментувати. Я просто ми ну, це мій законопроект про підняття ренти. Я знаю, власне, ну досить глибоко ці розрахунки, і знаю, що там потенціалу немає. Але вноситься, і ми починаємо розмову. Тобто, де цей законопроект? А розмови вже йдуть півроку. Розмови йдуть виключно у засобах масової інформації. Ну, тобто, я б взагалі не, не радив би серйозно сприймати цю ініціативу. Ну і, і при цьому ж, при всьому, е, є позиція партнерів, відповідно, вони говорять про те, що вони дійсно зустрічалися з партнерами, обговорювали це, отримали негативну відповідь. Тобто систему 10-10, скоріш за все, ми е, ну, перегортаємо рік і перегортаємо разом систему. З... Я б, якщо от будь, щодо будь-якої реформи, радив би всім, хто буде там, в майбутньому вигадувати нову якусь реформу, Вперше за все, щоб це не, не, не виглядало кумедно, так як це виглядає 10-10-10, відповісти на два питання. От навіщо? І друге за чий рахунок? Угу. І на перше, і на друге питання цих відповідей немає. Бо якщо б люди хотіли дійсно це запровадити, вони повинні були б прийти і сказати, так, Мінфін нарахував 774 мільярди втрат бюджету, ми рахуємо, що треба зменшити такі виплати на військових, такі виплати на медиків зменшити, такі виплати там зменшити. Ми, наприклад, виступаємо за те, щоб відмінити зарплатних ФОПів, наприклад, як резерв. Ну і, і інші такі компенсатори, які є реальними, які можна порахувати на грошах, а не абстрактна якась детонізація, коли там в 16-му році скасували чи зменшили вдвічі ЄСВ, а зарплата у нас в конвертах як платиться, як платилося, так і платиться. Ну тоді все одно, напевно, що була якась статистика росту. Тоді статистика розказу була виключно за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. І, ну, я, я також дуже глибоко в темі, я це, я це питання вивчав. Детінізація ж не відбулася, це ж факт, правда? Ми ж зрозуміємо, що заробітні плати не вийшли з тіні. Ось, тому я за те, аби ми перестали займатися популізмом, інтуїтивним прийняттям рішень, особливо в фінансах і особливо у війну, бо ми можемо дуже зашкодити нашій країні. Давайте тоді повернемося ще до одної реформи, яка пропонується, це, зокрема, дозволити введення підприємницької діяльності без фізичної особи-підприємця для певних видів діяльності. Хотілося б спитати, яка перспектива цієї реформи, чи буде це введено і на якому етапі взагалі розробка цього акту? Ну, я би не називав це реформою, бо це надто голосно. Але мова йде про те, щоб дати можливість людям, які е, заробляють гроші поза основною роботою, не хочуть реєструватися ФОПами, е, дати їм можливість їх заробляти в білу, як опція. Mm -hmm. і, і, власне, за умовою е, обліку цих коштів, якщо вони або потрапляють на рахунок, або потрапляють, в, або обліковуються через РРО на смартфоні, Uh -huh. Ну, в принципі, ця ідея, вона вже на стадії завершення обговорення. Я думаю, що ми її дотягнемо в ну, найближчим часом. І я думаю, що ми її співставимо, ми синхронізуємо з законопроектом, який ми разом з Желізняком внесли по смартфопах коли ФОП, який не хоче займатися бухгалтерією, може просто е, дати доручення своєму банку, або він за власне, ну, самостійно враховував 5% з його е, доходу і е, перераховував до бюджету. Тобто ну, позбавити ФОПів жодної, жодної бухгалтерії, будь-чого, але з іншого боку брати... Гроші з надходження на рахунку, з 100% того, чого надходить на рахунок. Тобто, не, не не робити різниці, там чи це був кредит, наприклад, з якого зараз не беруться взагалі гроші чи позика. А от все, що тобто буде братися з цього податок, якщо людина, якщо ФОП хоче користуватися смарт ну цієї смартсистеми, да, то всі надходження на рахунок повинні оподатковувати навіть якщо це було з категорії неоподаткованого доходу за умови підключення зараз якщо доходу... це дивіться дивіться от в чому різниця зараз він веде бухгалтерію він, mm -hmm. там, мінімально але все ж таки веде він у нас є перелік в податковому кодексі е, платежів з яких він не сплачує податок і вони вираховуються з його доходу а mm -hmm. в е, відповідно до тієї ідеї яка є цього взагалі не буде Ще маємо два питання, які би хотілося поговорити, це все ж таки, ну на сьогодні будемо реалістами, податкова сприймається людьми як більше каральний орган, ніж дорачий орган, куди можна прийти, поговорити і спитатися якусь добру пораду. І чому це стається? Напевно, є два основні кейси. По-перше, коли ви прийдете в податкову, навряд чи вам, вас там раду приймуть і щось порадять, це по-перше. А по-друге, це через те, що деколи навіть за дрібні порушення, за які можливо було би доцільно в перший раз виписувати попередження, все одно штрафують, чи можливо плануються якісь зміни переорієнтації податкової в дураччий орган і переформатування дрібних порушень, які можливо не несуть значної шкоди суспільству, але несуть великі неприємності підприємцям з можливістю отримати попередження, а потім штраф. І яскравий приклад в цьому є, наприклад, стаття для єдинників, яка дає можливість за перше оформлення працівників отримати попередження, а потім вже штрафують. Можливо, є сенс перенести це і на незначні податкові правопорушення. По-перше, ми 30 років говорили про сервісну податкову службу, 30 років цього не робили. Що ми робимо зараз? Можливо, можливо ну, перше, давайте домовимося, що нічого в суспільстві не можна зробити за один день. Це завжди процес. Це завжди процес. Про що ми домовилися і що ми робимо зараз? Вже, і що робить податково, які, яким чином відбувається зміна? Перший великий напрям – це діджиталізація. Ми знаємо, вивчали досить глибоко досвід європейських податкових і е, бачимо, яким чином там відбувається спілкування з платником податків. Однією кнопкою він е, відвантажує відомості про свою е, звітність до Державної податкової служби. Державна податкова служба, отримавши це все, не аналізує вручну це, аналізується тестами, які проганяються через… Ну, програмне забезпечення проганяє тести через його… Uh -huh. ну, це не декларація, це його відомості про його діяльність за певний податковий період. Софтіфайл, uh, так званий. Uh -huh. uh, на підставі цього, цього аналізу ми бачимо, де є певні ризики. Це не порушення, це просто ризики. Щодо цих ризиків платник отримує запит від Державної податкової служби, надає пояснення щодо цих ризиків в, електронні, все це в електронній формі, жодного разу не зустрічаючись з інспектором. І відповідним чином ризики ці або знімаються, або дається платнику можливість на усунення цих проблем. Якщо платник не усуває ці недоліки, то відповідним чином застосовується штраф і стягується це в промисловому порядку. Це, що робилося 30 років, це більше або меншій мірі, це все кастелі до е, тієї системи, яка з'явилася одразу після незалежності. Вона якось засконалювалася, якось щось намагалася якимись е, підперти рішеннями, Це е, і, але це точно не щось принципово А е, І в мене є амбіція, і в колег є амбіція зробити е, дійсно таку податкову, як в Литві, наприклад, де… У неї є ступінь довіри більше, ніж у інших органів державної влади серед платників податків. І е, мені б це дуже хотілося. І, і, тому це один, один блок. Інший блок – це е, електронна акцизна марка. <гас> Коли повний рух товару, той, тієї пляшки-горілки від імпортера або від виробника і до е, кінцевого касового апарату, його, його можна прослідкувати, а споживач може сфоткати е, QR-код на пляжці, визначити чи вона контрафактна, так, чи вона чи вона чи вона не контрафактна. Це ж саме з цигарками. Тобто. І всі ці дані є в відповідному, відповідній базі, всі дані аналізуються програмним забезпеченням, і все ми бачимо, власне, не виходячи навіть на перевірку, не вживаючи жодних, жодних заходів щодо перевірок, о, о таких, о цих виїзних перевірок. Мені здається, що це дасть можливість ну, практично повністю від, відмовитися від от, традиційних наших документалок. Крім цього, дуже великий блок – це спілкування з платником податків. Дуже великі були. Uh -huh. У нас в податковій зараз, ну от у нас була, до речі, така практика з податкової амністії, коли ще до того, як закон набув чинності, були розроблені інструкції, були розроблені FAQ, тобто питання, які часто задаються, і відповіді на ці питання. Uh -huh. Все це було розміщено дуже зручно на сайті. У нас по податковій амністії практично не було дзвінків, хоча була лінія окрема виділена для податкової амністії. Люди заходячи на сайт, а, а, а кліків на сайті було досить багато. Вони самі для себе з'ясовували всі, всі, абсолютно і є. Інший приклад: це оцей, що ми з вами обговорювали: по блокуванню податкових накладів, коли людина, яка не перший раз зіткнулася з цим, не знала, що робити, і е, інструкції з'явилися там тільки через два тижні, і ну потім uh -huh. почали оборонювати. Ну але це вже. Ну, наслідок. І так воно не повинно бути точно. Тобто, е гаряча лінія повинна працювати постійно. Е е платник може замовити е дзвінок. Платник е повинен залишити своє враження про роботу Державної податкової служби і мати можливість на це. І я вважаю, взагалі, що основним кпа роботи Державної податкової служби поряд з виконанням плану є оцінка Державної податкової служби платниками. Це ми намагаємося зараз запровадити на рівні діджиталізації. У мене вже є домовленості з Федоровим, і я думаю, що ми протягом наступного року це зробимо. Все угу, це зробимо зупер. протягом наступного року, у нас є амбіція до цього. А з іншого боку, повинні розуміти, що е, якраз цей час, військовий час, е, ну, як би це не звучало, але е, можливість… Mm -hmm. да, часом можливості для того, щоб зробити саме такі кроки, бо е, фактично внутрішня опозиція вона, е, а опозиція завжди досить велика в реформуванні будь-якого органу, але вона зараз не має впливу такого, як вона має в мирний час. І ми розуміємо з вами, що велика кількість податківців, які звикли працювати по-старому, вибачте, е, їх треба буде міняти, ми не зможемо їх перевчити. І, mm -hmm. І ці нелояльні люди, ані не до системи, ані до платників податків, вони повинні, ну, нічого поганого цього не має, вони травмовані системою, але вони повинні займатися чимось іншим. Не відштовхувати платників відписками, не відштовхувати платників хамством, не е збирати, як ми от, е минулого тижня зловили людину, е намагалася заробити на е відшкодуванні білого ПДВ. Тобто, знаючи, знаючи, що підприємство отримує ПДВ, вона дзвонила і пропонувала свої послуги з вирішення того, що вирішується зараз автоматично. Розумієте, від цього всього повинна очиститися система. Ми змінюємось зараз. Вже шосте управління регіонально-податковою у Львові ми змінюємо повністю керівництво, бо зловили на певних діях, які ну так м'яко кажучи, викликають сумніви. Повністю mm -hmm. перезавантажена шоста податкова з, з початку ну з початку року в, в повний керівний склад. Бо я вважаю, що керівництво повинно нести відповідальність за е, дії підлеглих, і неважливо не чи вони діляться з керівництвом, чи керівництво просто е, ну не виконує свої обов'язки. Це ж для держави, е, есть, і, і там і там ефект е, однаково негативний. Тому. Такі зміни, які відбуваються зараз в ДПС, мені хотілося б, щоб відбувалися і в інших органах, насамперед в Митниці, насамперед в БЕПі. Але mm -hmm. е, те, що відбувається в податковій, мені здається, що йде все правильним напрямом. І якщо так, така інтенсивність буде хоча б рік, що ми з вами mm -hmm. не впізнаємо податкового. Сподіваємося, що нам на наступний рік вийде теж в грудні місці зустрітися і підбивати позитивні підсумки так і воно все буде реалізовано ну і наостанок хотілося би все ж таки запитати вас якісь можливо побажання для підприємців на наступний рік і розповісти можливо про якісь такі ключові е, плани роботи на наступний рік я просив у підприємців я, я е, можливо повторюся але е, не боятися задавати питання не лякатися що якщо ти повідомиш про щось Гєтманцеве, то в тебе будуть якісь проблеми. Не будуть вас проблеми. говоріть по регіонах, які в кого проблеми з податковою, які в кого проблеми з митницю, які в кого проблеми з БЕП. Повідомляйте про ті чи інші факти. Ми кожен факт перевіряємо. Забезпечуємо анонімність. Наше з вами завдання, щоб податкова стала і митниця, і БЕП, всі фінансові контрольні органи стали іншим, принципово іншим. А я і наша команда це зробити не може, якщо не буде мати від вас фідбек, якщо не буде мати від вас інформацію, якщо ми не будемо працювати єдиним фронтом. Не толеруйте корупцію маленьку, не толеруйте корупцію велику, не е, намагайтеся щось приховати. Е, повірте, праця в білу буде вигідна і державі, і вам, і армії нашій і е, нашій з вами Україні, яка обов'язково переможе. Супер, чудове побажання, сподіваємося, що так буде. Дуже дякую за те, що приділили нам час. Дякую дякуємо за ваші відповіді і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей.